Bismillah. اللهم صل على محمد وال محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين حبيبنا محمد ابي القاسم وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم إخوتنا المؤمنون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في دورة تعليم القراءة الصحيحة التي يقيمها مركز السراج المنير القرآني في حسينية وموكب قمر بني هاشم الكائن في منطقة الحسينية في شارع العمارة الحمراء على الجهة اليمين اليوم إن شاء الله سنبدأ بأول درس من دورة تعليم القراءة الصحيحة حقيقة الأمر إذا أردت أن تتعلم القرآن الكريم هذه هي أولى المراحل أول مرحلة في تعليم القرآن الكريم هي هذه المرحلة القراءة الصحيحة يروى عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم بأنه كان يعلم المسلمين يعلمهم القرآن الكريم على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة القراءة أو القراءة الصحيحة. والمرحلة الثانية هي مرحلة علم القرآن، علوم القرآن الكريم. والمرحلة الثالثة هي مرحلة العمل، العمل بالقرآن، تطبيق الآيات القرآنية، العمل بأحكام آيات القرآن الكريم. إذا أول مرحلة في تعليم القرآن الكريم هي القراءة الصحيحة. القراءة الصحيحة آنذاك في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تحتاج إلى قواعد. لماذا؟ لأن المسلمين أنفسهم هم عرب، لا يحتاجون إلى أن يدخلوا دورة أو درس لتعليم القراءة الصحيحة، هي لغتهم، لغتهم الأساس، لغتهم التي يتكلمون بها هي اللغة العربية، اللغة العربية فلا يحتاجون إلى أن يدخلوا دروساً ليتعلموا لغتهم الأم، يعني أعطيك مثال، مثلاً هسه أنت إذا تسمع دورة مقامة في تعليم اللهجة العراقية، حتى تتعلم اللهجة العراقية. فما اظن انه انت راح تروح تدخل هذه الدورة ليش مجرد مضيعة وقت اللهجة العراقية هو انت اساسا تتكلم باللهجة العراقية لا تحتاج الى هذه الدورة نهائيا ايضا كان العرب قبل لا يحتاجون الى ان يتعلموا قواعد اللغة العربية لانها كانت متأصلة فيهم طيب من اين جاءت هذه القواعد وكيف صار الناس يدرسون هذه القواعد بداية هذه القواعد كانت ليست للعرب وإنما للأقوام الأخرى بعد أن جاء الدين الإسلامي ودين الإسلام لم يأتي إلى العرب فقط وإنما جاء إلى جميع الأمم في جميع أنحاء الأرض فكان يأتي منهم مثلاً الروم مثلاً الفورس وغيرها من اللغات الأخرى يأتي لا يعرف اللغة العربية هنا اضطروا إلى أن يعملوا لها قواعد يكتبوا لها قواعد ليتعلموها بالتالي فإن اللغة العربية قبل القواعد كانت موجودة يعني شيء جاهز مجرد صوروا أنه مجرد لنا قواعد عنه انطونا قواعد ليش هذه الكلمة جاءت مثلا فرضا مثلا لماذا يكون الفاعل مرفوع أو لماذا يكون مثلا المفعول به منصوب هي موجودة بالأساس لكن شنو وضعوا لها قواعد ليش حتى يتعلمها غير العربي اليوم إن شاء الله نحن في دورة تعليم القراءة الصحيحة أي القراءة الصحيحة للقرآن الكريم يعني إذا تريد تقرأ القرآن بالصورة الصحيحة تدخل هذه الدورة وهذه الدورة هي أساس لدورة ثانية أعلى منها وهي دورة أحكام التلاوة أو أحكام التجويد إذا تأتي مباشرة إلى أحكام التجويد راح تجد نوعا ما صعوبة هذه الدورة تبسط عليك الدورة الثانية اللي هي أحكام التلاوة أو أحكام التجويد درسنا لليوم إن شاء الله وهو الدرس الأول هو حروف العلة والحركات حروف العلة والحركات قبل أن نتكلم عن حروف العلة اللغة العربية فيها 29 حرف 29 حرف في اللغة العربية سابقاً كانوا يقولون بأن اللغة العربية فيها 29 حرف منطوق و28 حرف مكتوب إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي واختار رسم لحرف الهمزة كانت الهمزة سابقاً تلفظ لكنها لا تكتب فكان أكو فرق بين الحروف المكتوبة والحروف التي تلفظ يلفظون الهمزة لكن لا يكتبوها لم يكن لها رسم معين لم يكن رسمها معروف مثلاً مثل, مثل, مثل مثال حرف الـ حرف الـ الآن موجود عندنا باللغة الشعبية لكن باللغة العربية ما إلى رسم منين جبنا الرسم؟ من اللغة التي تتكلم بهذا الحرف ما ي... لم يكن له رسم معروف لهذا السبب كانوا يقولون بأن اللغة العربية 28 حرف مكتوب بعد أن اكتشف لنا رسم للهمزة الخليل بن أحمد الفراهيدي صارت الحروف المنطقة 29 والحروف المكتوبة تسعة حرف ايضاً طيب هذه الحروف التسعة وعشرين بالتدقيق المجهري كل حرف من هذه الحروف له مخرج معين يخرج من حيز معين من مكان معين يعني الجهاز الصوتي عند الإنسان الذي يتكون من الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم هذه الخمس امكنه هذه الخمس اماكن في جسم الانسان يخرج منها هذه الحروف او تخرج منها هذه الحروف كل حرف الى مكان معين يخرج من عنده طيب هذه الحروف ال29 حرف قلنا كل حرف الى الى مكان معين عدا حروف العله والتي هي حروف المد عندما يجتمع بها شرطان ان شاء الله نتكلم عنها بالدروس الدروس القادمه ان شاء الله تكون حروف مد فحروف العله او حروف المد لم يكن لها حيز معين من المخرج يعني اوضح لك اياها من خلال مثال اذا نلفظ حرف الباء مثلا حرف الباء شوف با با با حرف الباء مخرجه يتبين لنا بان المخرج منين؟ من الشفتين. طيب اذا ناتي الى حرف الهاء. اه ها ها, ها. شوف ايش راح يبين بانه حرف الهاء مخرجه من الجوف او عفوا من الحلق، مخرج حرف الهاء من اقصى الحلق وحرف الباء من الشفتين. واضح جدا ليش؟ لان راح يصير انضغاط للهواء على هذا المكان بالضبط حتى يخرج الحرف بالصوره الصحيحه. لهذا نقول بان مخرج حرف الباء من الشفتين ومخرج حرف الهاء من اقصى الحلق. لكن في حروف العله الثلاث والتي هي الالف والواو والياء. الف واو يا yeah. هذه الحروف الثلاث لا يمكن ان نصف لها مكان معين يخرج منها او تخرج منها يعني اذا قلنا حرف الباء من الشفتين حرف الالف مثلا ا او لا ا, أ, أ ما يكون ضغط على مكان معين حتى نقول حرف الالف يخرج من المكان التالي مثلا عندك حرف الواو و و وحرف الياء إي, اي اي هذه الحروف الثلاثه اذا كانت حروف مديه فلا يمكن ان نجد لها مخرج معين لا يمكن ان يكون لها مخرج محقق مخرج محقق بالذات لذلك يقولون بان هذه الحروف مخرجها مقدر يعني يقدروه تقدير مقدر يعني يشترك في هذه الحروف جميع ما موجود عند الإنسان من فضاء في الفم وفي الحلق يشترك فضاء الحلق وفضاء الفم لنطق هذه الحروف الثلاثة إذا كانت حروف مادية فنقول أ آه، أو آه، إيه. هذه الحروف الثلاث تسمى بحروف العلة في اللغة العربية من هذه الحروف التي هي حروف العلة طبعاً حروف العلة باللغة العربية ثلاثة فقط لا غير طيب الآن نأتي إلى اللغة العربية بصورة عامة اللغة العربية تختلف عن بعض اللغات الأخرى بماذا تختلف؟ في أن فيها حروف وحركات. فيها حرف وفيها حركة. مثل ما يتوجب عليك أن تلفظ الحرف بالصورة الصحيحة أيضاً يتوجب عليك أن تلفظ الحركة بالصورة الصحيحة. فمثلاً نأخذ هذا المثال. حرف الباء مع الراء. حرف الباء مع الراء. باء راء. إذا نلفظ هذان الحرفان ماذا نقول؟ برر وممكن أن نقول بر وممكن ان نقول بور وممكن ان نقول بر. نفس الحرفين نفس حرف الباء زائد حرف الراء يلفظ مرة بر مرة بر مرة بر. مرة بر. وفي الحقيقه كل واحد من هذه الكلمات كل واحده من هذه الكلمات لها معنى يختلف عن الاخر فاذا قلنا بر يعني قلنا اليابسه تعني اليابسه وإذا, قل... واذا قلنا بر يعني البر اللي هو الموده واذا قلنا بر وهو احد اسماء الحنطه طيب ما الذي يميز هذه الكلمات عن غيرها ما يميزه هو الحركات. الحركات ثلاث. الحركات ثلاثة. من أين جاءت الحركات؟ جاءت الحركات أو استخرجت الحركات من حروف العلة. استخرجت الحركات من حروف العلة. أخذوا. من حرف الألف حركة الفتحة لا خلينا نتكلم عن الفتحة شوف الفتحة من الألف استخرجوا لنا حركة الفتحة ماذا نقول بالالف في لفظ حرف الألف آ أو آ آ آ حركة الفتحة من الآ شو صير آ آ آ آ ما الفرق بين الحرف والحركة؟ ما الفرق بين الحرف والحركة؟ الحرف يساوي حركتين الحرف هو عبارة عن لفظ حركتين يعني إذا كانت فرضا مثلا للمثال إذا كان مدة لفظ حرف الألف هو ثانية يعني نقول آ آ خلال ثانية فالفتحه هي نصف الالف تقو... تكون بماذا ا او ا شوف الفرق بين لفظ حرف الالف ولفظ حركه الفتحه هي نفس المخرج لا حرف الالف والفتحه تكون فيها نفس المخرج اللي هو المخرج المقدر لكن حرف الالف يكون المده مالته اطول شويه يعني اطول من حركه الفتحه نقول في لفظ حرف الألف اه في لفظ حركة الهم الفتحة آ أه آ شوف الفرق بيناتهم حركة الفتحة حركة الفتحة تكتب فوق الحرف دائما تكتب فوق الحرف دائما حركة الفتحة تكتب وين فوق الحرف إذا كان الحرف فيه فتحة يسمى بالحرف المفتوح أو الحرف المنصوب إذا نسمع أنه حرف منصوب أو حرف مفتوح يعني بحركة الفتحة واضح إن شاء الله حرف الباء مثلا إذا كان فيه فتحة فوق شو نقول نقول حرف الباء مفتوح أو حرف الباء منصوب فهذه الحركة تسمى بالفتحة أو بحركة النصب حركة الفتحة، طيب لماذا سميت بهذا الاسم؟ ليش يسموها فتحة؟ مو احنا قلنا بالبداية بانه اللغة العربية كانت موجودة والنوب برجعوا كتبوا لنا اياها كتبوا لنا بعلم النحو، علم اللغة العربية فمن كتبوها اختاروا تسمية مناسبة لها، فحركة الفتحة سميت بالفتحة، لماذا؟ لفتح الشفتين عند لفظ هذه الحركه ماذا نقول ا آه شوف انظر الى الشفتين ا آه ا آه ا آه فتح الشفتين عند لفظ حركه الفتحه فسميت الفتحه بهذا الاسم وتكتب فوق الحروف دائما ويسمى الحرف بالحرف المفتوح او الحرف المنصوب، فإذا سمعت شخص يقول لك اكتب لي حرف الجيم منصوب تكتب جيم وفوقه فتحة، هذا الحرف حرف الجيم المنصوب أو حرف الجيم المفتوح، طيب الآن نأتي إلى الكلمة التي أخذناها كمثال حرف الباء وحرف الراء. حرف الباء وحرف الراء، هذه العلامة واللي هي الفتحة نضع لهذه الكلمة في الحرف الأول فتحة، ماذا نقول بر، بر بمعنى اليابسة، بر بمعنى اليابسة. لفظ واحد فقط ما من الممكن أن تقول هذه الكلمة بر مستحيل إذا قلت بر معناها غيرت بالكلمة ما دام عندك فتحة هنا فالصحيح بر مستحيل تغير هذه الحركة إذا غيرتها بلفظ آخر معناها غيرت بالرسم الموجود لذلك نقول بأن قراءة القرآن الكريم أسهل من باقي القراءات يعني تأتي للجريدة مثلاً تجد كلمات في الجريدة مكتوبة لكن غير محركة بدون حركة تجد مثلاً كلمة كتبة فرضاً تمر عليك كلمة كتبة ما تعرف هذه الكلمة تلفظها كتبة كتيبة زين لفظ آخر ممكن تلفظها لفظ خاطئ هسا احنا على الاعتبار احنا عرب ومارة علينا هذه الكلمات نعرف الحركات من سياق الكلمة الكلمة وين إجت بالجملة يعني من سياق الجملة وين إجت نعرف نلفظ بالحركة الصحيحة بمكانها الصحيح لكن إذا يأتي شخص متعلم اللغة العربية مثلاً لكن ما يعرف الحركات ما يعرف مثلاً هذه الباء هنا مفتوحة منصوبة فيبقى شو سوي يغير بالحركات فإذا غير بالحركات راح يصير رح يقرأ القراءة بصورة غير صحيحة أو بصورة غير دقيقة أساسا العرب قبل مو بس حركات إنما حتى نقاط معتهم مجرد يباوع الكلمة يعرف إنه هذا حرف باء أم حرف تاء أم حرف ثاء من سياق الجملة من سياق الجملة لكن بمرور الزمن بمرور الزمن قلنا إحنا العرب ضيعنا اللغة الأساس وصارت اللغة اللي عندنا لغة شعبية مختلطة يعني بها أكثر من لهجة لذلك صار صعب علينا أنه نلفظ الكلمات أو نلفظ الحروف بدون نقاط فوضعوا لنا النقاط حتى شنو حتى يسهلون علينا القراءة بالنتيجة أصح قراءة وأسهل قراءة هي قراءة القرآن الكريم ليش؟ لأنه بها حروف وحركات حروف زائد حركة أنت مقيد بلفظ واحد فقط ما من الممكن أنه تلفظ خطأ ليش؟ لأن قلت لك كل شيء جاهز عندك لكن من تقرأ جريدة لا ممكن ترفع وتنصب بكيفك زين؟ فحرف الباء مع الفتحة يصير بر وبر تعني اليابسة بر معناها اليابسة طيب قلنا الفتحة هذه حركة الفتحة أخذوها من الألف، أساسها من حرف الألف. الآن نأتي إلى الحرف الآخر أو الحرف الثاني وهو حرف الواو أخذت منه حركة الضمة. أخذوا من حرف الواو حركة واحدة وهي حركة الضمة. في حرف الواو ماذا نقول في اللفظ؟ نقول: أو, أو او يعني لفظنا حرف الواو منريد نريد نلفظ الضمه لا نصف الواو شنقول أو أو أو, او او او لاحظ الفرق بين لفظ الحرف ولفظ الحركه او او او, أو. زمن اقل يعني مده لفظ حرف مده لفظ الحروف يكون مضاعف للفظ الحركه نفس الحركة ذا طولت بها راح تتحول إلى حرف بالتالي راح يتغير عندك اللفظ في أحد الأيام ختمه معينة كان شخص يقرأ فوصل إلى فتولى فعل أمر فتولى فتوله السوى طول بالفتح الفتح اللي في نهاية الكلمة طول ايش قال فتولى فتولى طول بالفتحه، تغير المعنى من فعل امر الى اللي هو فتولى تحول الى فعل ماضٍ. وفرق بين فعل الماضي اللي هو انتهى، زين، وبين فعل الأمر اللي هو شخص يؤمر زين، يؤمر هذا الشخص الاخر بانه قم بالعمل الفلاني، فرق بالمعنى. فلازم شو يسوي؟ لازم يقلل، فتولى، فتولى، ويلفظ الكلمه مثلا، فتولى عنهم فرضا. إذا قال فتولى عنهم صار فعل ماضي لهذا السبب لازم نعطي لكل حرف حقه ومستحقه من ناحية لكل كلمة حقها ومستحقها من ناحية لفظ الحرف ولفظ الحركة نعم أخذت من حرف الواو حركة الضمة تسمى الضمة هذه الحركة يسموها الضمة طيب نأتي إلى سبب التسمية ليش يسموها ضمة سميت هذه الحركة بالضمة لضم الشفتين من تريد تلفظ حرف حركة الضمة شو تقول أوه. شوف أوه. أوه. ضم الشفتين في لفظ حركة الضمة سميت هذه الحركة بالضمة الحرف الذي يكون فيه ضمه يسمى بالحرف المضموم او الحرف المرفوع. طبعا سبب تسمية الرفع والنصب هذا سبب بالاعراب، سبب اعرابي، يعني لانه حركة الضمه ترفع ترفع مثلا ترفع ترفع الفعل او ترفع الفاعل. زين؟ يسمى مثلا الفاعل المرفوع ليش؟ لانه فيه ضمه وعلامة رفعه الضمه الظاهره على اخره. زين؟ فسبب تسمية النصب والرفع والجر هذا سببه شنو؟ بالإعراب أما هنا سبب التسمية بالفتحة أو الضمة بسبب المخرج بسبب مخرج الحركة نفسها فسميت بالفتحة لفتح الشفتين سميت بالضمة لضم الشفتين عند لفظ هذه الحركة طيب الآن نأتي إلى نفس المثال اللي أخذناه نقول حرف الباء وحرف الراء حرف الباء وحرف الراء يا حركه حركه الضمه زين عندما تلفظ هذه عندما تريد ان تلفظ هذه الكلمه انت مقيد انت مجبر على ان تقول بر شوف بر بر ما من الممكن ان تقول بر هذه بر وما من الممكن أن تقول بر بر تختلف عن هذا ليش شنو اللي قيدك هذه الحركة الموجودة فوق الحروف فتقول بر ومعنى بر يعني الحنطة الحنطة زين أحد أسماء الحنطة بر شوف بار بمعنى اليابسة وبر بمعنى الحنطة وفرق فرق كبير جداً بين هذا المعنى والمعنى الثاني ما الذي قيد لنا القراءة على أن تكون بهذا اللفظ؟ الحرف والحركة اللي موجود حرف وحركة تلفظة نفس ما هو طيب الآن قلنا الألف أخذت منه حركة الفتحة طيب الواو أخذت منه حركة الضمه طيب الياء أخرجوا لنا من الياء حركة الكسرة شوف أكو شبه بين الكسرة والفتح نفس العلامة لكن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق الكسرة تكتب تحت الحرف الكسرة تكتب تحت الحرف طيب أما الفتحة تكتب فوق الحرف هذا الفرق لازم يكون واضح عندك حتى تلفظ الكلمة بالصورة الصحيحة. فإذا إجاك حرف وشفت هذه العلامة تحت الحرف تلفظها كسرة. إذا كانت فوق الحروف تلفظها فتحة. والفرق واضح إن شاء الله. يعني بالفتحة تقول أ. بالكسرة تقول أ. أ. أ. أ. أ. أ. أ. أصلها من الألف وهذه من الياء. أ. اي ا اي, إي, إي, إي, إي, إي, إي حروف الف فتحه الف فتحه ا آ, ا ا جاي تلاحظ الفرق بين الحرف والحركه لابد وان تلفظه بالصوره الصحيحه في القران الكريم حتى تكون قراءتك سليمه ان شاء الله طيب الان نكتب نفس المثال، خلي نكتبه فوق حتى يكون واضح عندكم. نفس الحرفين، حرف الباء وحرف الراء. حرف الباء وحرف الراء شنو الحركة؟ كسرة. لا تشبك بين هذا الحركة والحركة، هذا مال الكلمة اللي الكلمة اللي حرف الباء مكسور، شنقول نقول؟ بر شوف بر بر با كسرة ب مع الرا بر بر ومعنى البر المودة يعني او المحبة زين المودة شوف فرق بين كلمة فرق بين معنى المودة واليابسة والحنطة شنو الفرق لا هذا من ناحية المعنى لكن من ناحية الرسم مجرد حركة فقط ليختلف عندك مجرد حركه. طيب انت اذا هذه الحركات ما موجوده شلون راح تميز؟ اذا كانت لغتك هي عربيه فراح تميز من سياق الجمله. يعني مثلا اذا قرات مثلا الله سبحانه وتعالى اوصانا ببر الوالدين. زين؟ هنا انت مجبر حتى اذا ما شفت الحركه تلفظها كسره، ليش؟ لان تعرف بر الوالدين، لكن غيرك ممكن انه الله اوصانا ببر الوالدين. احنا نغير المعنى، الله سبحانه وتعالى اوصانا بحنطة الوالدين مثلا، هو ما يعرف ايش جاي يقول، يعني المعنى ما جاي يوصله بالصورة الصحيحة، ما يعرف الكلمة من سياق الجملة. زين؟ بالتالي ايش راح يسوي؟ راح يلفظها لفظ خاطئ. القرآن الكريم ما من الممكن ان نقع بهذا الخطأ، ليش؟ لأن القرآن الكريم ولله الحمد الذي بين أيدينا فيه حركات وفيه نقاط بالتالي قراءة واحدة فقط في زمن النبي كان يقرأ القرآن بهذه الطريقة الآن بعد مرور هذه السنوات أيضا يقرأ القرآن بنفس الطريقة بنفس الحركة بنفس الماد بنفس الغنان إن وجدت إذن القرآن الكريم واحد في ذاك الزمن وفي زماننا الحالي زين هذه الحركة الثالثة تسمى الكسرة الكسرة. طيب. لماذا سميت بالكسرة لكسر الشفة السفلى عند لفظها؟ شوف. إيه. بوع. إيه. إيه. اي. زين. إيه. إي. إيه. اي, اي, إي. شوف. دقق لي على هذه الكلمة. باوع لي على هذه الكلمة. بر، شوف بر مجرد انه راح تطول في لفظ هذه الكسرة، ايش راح تصير؟ بير بير بير بير الجاية جاية لفوق؟ جاية لفوق حرف الياء. وفرق كبير بين بير وبر. بير بمعنى الجب هذا البير اللي بيه مي زين اما ما بر قلنا معناها مثلا معناها الموده طيب فرق لو مفرق مجرد طولت طولت في لفظ الحركه تحولت من حركه الى حرف بالتالي تغير معنى الكلمه من بير من بر الى بير زين فبالقران الكريم من تلفظ هذه الكلمه ما من الممكن انه تطول في لفظ الحرف. هذه الكلمة وغيرها من الكلمات الأخرى طبعا. تلفظ الحركة بصورة صحيحة. ما تطول بها. من تلفظ الحرف عكس. لازم شنو تطول حتى تلفظها بالصورة الصحيحة. طيب. الآن قلنا الكسرة أصلها حرف اليا أصل الكسرة من يا حرف من حرف ال يا سميت بهذا الاسم لكسر الشفة السفلى عند لفظ حركة الكسرة طبعا في في الإعراب هذه العلامة علامة جر يقول علامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره، ليش تحت آخره؟ لأنها تكتب تحت الحرف دائما زين هذا بالنسبة للحروف حروف العلة والحركات الثلاث سهلة جدا، مجرد انه تركز هذه تعرف انه الفتحة أساسها الألف راح تلفظها بالصورة الصحيحة، زين، الضم أساسها الواو راح تلفظها بالصورة الصحيحة، والكسرة أساسها الياء أيضا راح تلفظها بالصورة الصحيحة، ليش؟ لأن إحنا عرب والحمد لله والشكر نعرف شلون نلفظ الألف ونعرف شلون نلفظ الواو ونعرف شلون نلفظ حرف الياء. فهذا شيء يكون سهل علينا طيب ربما سائل يسال قال يقول لماذا مثلا قلنا هذه فتحه سبب التسميه لفتح الشفتين هذه ضمه لضم الشفتين وهذه كسره لكسر الشفتين طيب لكسر الشفة السفلى طيب ليش يسموها حركه مو قلنا حركه الفتحه ليش اختاروا هذه التسميه يعني لابد وأن يكون فيه سبب بما أنه قلنا بين اللغة العربية قننوها بعدين ضافوا لها قوانين أو مجرد وصلونا فكرة به يعني كأنما أخذوا لها صور وخلوها بالكتاب حتى نفهمها طيب فسميت هذه الح... سميت هذه الثلاث بالحركات ليش أكو حرف متحرك وأكو حرف عكسها ساكن أكو حركة وَكُسْكُونَ سكون طيب حس من خلال المعنى امطيكم مثال مثلا السيارة السيارة بداية تكون في وضع السكون واقفة مكان واحد وضع سكون اذا ردت تمشي هذه السيارة ردت تحركها من مكان شوف شا نقول حركة حركة يعني شو سوي تحرك هذه السيارة لازم شو سوي تحول الجير مال السياره تحوله الى وضع الدي او وضع مثلا الواحد اذا كانت السياره مو اوتوماتيك حتى شلون يتحرك عندك السياره كذلك في اللغه العربيه يعني شلون من اريد ابدا القراءه اريد ابدي الف بحرف معين لابد وان يكون يجب يجب ان يكون الحرف الاول متحرك ليش لانني اريد اتحرك اريد احرك الجهاز الصوت اللي عندي لابد وش اسوي؟ الف حرف متحرك، مثلا هذا حرف الباء متحرك، ليش؟ لان حركه الكسره، هذا حرف الباء الاخر ايضا متحرك، ليش؟ لان حركه الفتحه، وهذا الحرف ايضا متحرك، ليش؟ لانه ب حركه الضمه، فهنا نقول بر، شوف بر بر بر، لفضت بالصوره الصحيحه، لكن تعال الفضل هذا الحرف بدون حركة ما تقدر من سابع المستحيلات أنه تبدأ بحرف غير متحرك طيب عندنا حركة عكس الحركة سكون قلنا مثالنا السيارة تمشي فيها حركة إذا تريد توقف شو تسوي تنطي وضع الـ N وضع, وضع التوقف أو وضع الـ P صار عندك سيارة ساكنة متوقفة واقفة. زين صحيح انه تقدر انت توقف بالسيارة توقف على وضع دي وما دايس بريك يعني زين لا تبقى السيارة تتحرك كذلك باللغة العربية لابد وان تقف شوف عكس هسه قلنا نبدأ بحرف متحرك لكن عندما نقف نقف على حرف ساكن عكس المتحرك اكو حرف متحرك وحرف ساكن زين الحرف المتحرك فيه أحد هذه الحركات الثلاث الحرف الساكن ما بهاي الحركات مجرد من هذه الحركات طيب فد علامة معينة الدل على السكون الجواب نعم هذه العلامة هذه العلامة بالقرآن الكريم تسمى سكون. طيب، لا تخبط بين هذه العلامة، لا تخلط بين هذه العلامة والعلامة الثانية هذه. هذه بلغة الكيبورد، اللغة المكتوبة مال الكيبورد وغيرها بالكتابات الأخرى عدا القرآن الكريم فهذه سكون. لكن بالقرآن الكريم أيضاً موجودة هذه العلامة وبها معنى آخر. فركز لي دائماً. بالرسم القرآني وأعرف بأنه هذه العلامة هي سكون علامة السكون تكتب بهذه الطريقة فالحرف لا بد وأن يكون فيه أحد الحركات الثلاث أو يكون في هذه العلامة هذه تدل على السكون وهذه تدل هذه الحركة وهذه تدل على الحركة هسه ملخص ما قلته في هذا الموضوع العرب لا تبدأ بحرف ساكن نهائيا مستحيل العرب تبدا بحرف ساكن زين بل العكس العرب تبدا بحرف متحرك وعد العرب لا تقف على حرف متحرك العرب لا تقف على حرف متحرك انما تقف على حرف ساكن طيب شوف دقق وياي شويه وخلي بالك وياي بهذه المعلومه بالقرآن الكريم تأتي إلى كلمة معينة هي بها حركة، لكن من متوقف عليها شو تسوي؟ تسكن، تلغي الحركة وتضيف بدالها سكون، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، شوف حرف الميم شنو؟ سكنته، ليش؟ لأنه وقفت على حرف الميم اللي هو نهاية البسملة، لكن من تجي للرسم القرآني تجد بأن حرف الميم فيه كسرة في حرف الميم كسره ليش آني هنا انا هنا شلت الكسره وضفت سكون بدالها باللفظ سويت لانه وقفت بما انه انا وقفت على هذا الحرف فش اسوي اسكن هذا الحرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شوف مي لفظت كسره الرحيم الحمد لله بما انه ما وقفت سويت انطيت حق من اللفظ ولفظته متحرك زين، فقاعدة عند العرب العرب لا تبدأ بحرف متحرك العفو لا تبدأ بحرف ساكن قاعدة عامة العرب لا تبدأ بحرف ساكن هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية العرب لا تقف إلا على الحرف الساكن حتى إذا كان الحرف الأخير متحرك نشيل الحركة ونضيف بدالها سكون يعني سامع فجأة شخص دخل المجموعه وقال السلام عليكم و... وسكت؟ لا هذا خطأ ليش؟ لأنه وقف على حرف متحرك، مثالنا مال السياره قلنا لا هو متحرك زين تباع للسياره شنو؟ تبطنش بمكانها يفتر التاير، فهاي ما تقدر تقول عنها ساكنه ولا تقدر تقول عنها متحركه، سوى لا لابد وان يكون شنو؟ العجله واقفه. التاير ما السيارة يكون شنو واقف حتى يصدق عليها قول ع... قول السكون كذلك في اللفظ في الكلمات العربية نقول الحرف الأخير ساكن دائما مو شرط خلي بالك مو شرط أنه تجد هذه العلامة على الحرف الأخير مو شرط تلقى هذه العلامة على الحرف الأخير حتى يكون ساكن لا ممكن يكون متحرك وطبعا هذه آه الأغلب يعني زين اغلب الكلمات تكون متحركة فيها احد هذه الحركات لكن باللفظ باللفظ انت تسكنها وقت تسكنها اذا توقف عليه بسم الله الرحمن الرحيم ميم ساكن الحمد لله رب العالمين النون ساكن ايضا من تجي القرآن الكريم لا راح تجد حرف الميم مال البسملة وحرف النون مال العالمين تجد فيه حركة. ليش سويناه سكون؟ سكون حكم اللفظ. حكم اللفظ ماتك لأنه أنت وقفت هنا راح شو راح تسكن الحروف، راح يكون الحرف ساكن، زين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. شوف كله وين جاي يقف؟ جاي اقف على حرف متحرك زين لكن شو اسوي؟ اسكن باللفظ اسكن الحروف، الغي الحركه واضيف بدالها سكون. زين؟ واضحه هاي المعلومه ان شاء الله؟ طيب هذه العلامه قلنا اسمها اسمها سكون وهذه العلامه اسمها حركه. زين؟ هذه العلامه بالقران الكريم قلنا مو شرط اللي نوجدها مو شرط اللي نلقاها وين؟ في نهاية الكلمة، لا، ممكن تأتي في وسط الكلمة، ممكن تأتي في وسط الكلمة، لكن مستحيل أن نجدها في بداية الكلمة. مثلاً سورة الفاتحة نفسها. أنعمت. شوف هنا عندنا همزة آ آه. فتحة النون تجد بها علامة السكون. شوف أن أن زين العين مفتوحة والميم ساكنة أيضاً والتاء مفتوحة صراط الذين أنعمت عليهم شوف أن أن أن شوف أن أن أن أنعمت شوف حتى قسمت لك الكلمة إلى ثلاثة أقسام ليش؟ لهنا عندك سكون عندك توقف أنعمت أنعمت وطبعا هذا الموضوع اللي احنا راح نعتمد عليه في اه هذه الدوره اللي هو يسموه بموضوع التفكيك زين ما يعتمد على عدد الحروف فمثلا ان عم ت من تفككها بها ثلاث مقاطع مقاطع لفظيه ثلاثه ان هذا اللفظ الاول عم هذا اللفظ الثاني ت اللفظ الثالث ان عم ت ان عم ت زين لكن اذا تريد توقف على هذه الكلمه والسكن الحرف الاخير شو تقول؟ أنعمت، شوف أنعمت أنعمت فصار مقطعين ما تعتمد على عدد الحروف وان شاء الله بوقتها بدرس التفكيك نفصل اكثر ما معنى التفكيك وكيفيه تطبيق التفكيك على حروف وكلمات اللغه العربيه للفظها بالصوره الصحيحه. ملخص ما أخذناه اليوم قلنا حروف اللغة العربية 29 حرف منها ثلاثة حروف هي تسمى بحروف العلة استخرجت من هذه الحروف الحركات الثلاث استخرجت أخذنا من هذه الحروف ثلاث حركات فتحة ضمة كسرة الفتحة من الألف الضمة من الواو والكسرة من الياء يعني شنو من يعني نفس اللفظ لفظ الالف آ آه، لفظ الفتحة آ آه. لفظ الواو و لفظ الضمة أو آه. لفظ الياء إي لفظ الكسرة آ آه. زين هذه الثلاثة تسمى بالحركات الحركات ما ممكن أن نبدأ القراءة إلا بالحرف المتحرك عكس الحركة السكون هذه العلامة يسموها السكون شوف من اسمه سكون وقف توقف تسكن من تسكن لازم شنو؟ توقف اذا تريد تنهي القراءه ماتك تقف على حرف ساكن واذا كانت السكون في وسط الكلمه ايش راح يسوي؟ راح يضيف لك مقطع للكلمه قطعه راح يصير عندك زين ان شوف ان عم ت ان عم ان عم ان عم ليش هذا صار مقطع؟ لأنه به سكون هذا السكون قطعت عندك القراءة قسمت لك الكلمة إلى عدة مقاطع السكون اللفظية يكون الحرف الأخير متحرك أنت باللفظ فقط تسكن لكن بالرسم تلقى بيه حركة دائما تسكن السكون إذا كانت في وسط الكلام لا هذا هو الحرف ساكن دائما سواء باللفظ بالقراءة يعني تستمر بالقراءة أو توقف على الكلمة هو في وسط الكلمة تلفظه فيكون هذا الحرف ساكن حسنا نأخذ مثال آخر على هذه الحركات الثلاث حتى نعرف اللفظ الصحيح إله. كلمة أبي وكلمة أمي وكلمة إخوتي ابي ا آه. شوف فتحه آه. آه. ا لا ا لاحظوا تذكر ابي شنو العلامه فتحه ا آه. بي ا آه. ا آه. شوف فتح الشفه فتح الشفتين ا آه. فتحه زين امي لا ضمه شوف او امي ما نقول او نقول او امي امي امي, أمي. واضحه ما نقول او نقول او زين اخوتي شوف بالكسرة اخوتي كسر اي اي اي زين اخوتي امي ضمة ابي فتحة زين هذه الحركات الثلاث عكس الحركة السكون هذه علامة السكون بالقرآن الكريم وهذه العلامات الثلاث تسمى بالحركات في القرآن الكريم الى هنا ينتهي درسنا الاول نلتقيكم ان شاء الله في الدرس الثاني طبعا موعد الدرس في يومي السبت والاحد في يومي السبت والاحد في الساعه السابعه مساء في حسينيه قمر بني هاشم الكائنه في منطقه الحسينيه في شارع العماره الحمراء على الجهه اليمين زين جامع وحسينيه او حسينيه موكب وحسينيه قمر بني هاشم الساعه السابعه يوم السبت ناخذ قواعد. يوم السبت ناخذ قاعده، يوم الاحد لا تطبيق لهذه القواعد على القران الكريم حتى يكون النا مجال اكبر. يعني نشرح الدرس يوم كامل، ثاني يوم نطبق اللي اخذناه قبلها بيوم. طبعا اليوم انطيكم او انطيت واجب للطلبه اللي يحضرون حضوري وأيضاً اللي يريد يستفيد فيكتب هذا الواجب اكتب الواجب هو اكتب أو اكتب عشرة عشر كلمات من القرآن الكريم بحركاتها أو مع الحركة يعني واجب سهل جدا، مجرد تاخذ عشر كلمات من اي مكان بالقران الكريم، زين، وتضيف وياها الحركات، من تكتبها ميز الحركات يعني تكتبها بلون ثاني مثلا او تكتبها واضحه حتى تكون الحركات صحيحه، ورا ما تكتبها الفظها اكثر من مره، الفظها وشوف اللفظ مالتها الصحيح شنو؟ شلون تلفظ الحركه؟ بالاعتماد على هذه القواعد اللي اخذناها بهذا الدرس. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته